17 українців звільнено з полону. Додому повернули 16 українських військовослужбовців, з яких два офіцери та 14 солдат. Також звільнено одного цивільного. П'ятеро звільнених важко поранені, які потребують невідкладного лікування. Клас! Возле дичіться легше. Даже... І, і, і трава зеленіша, і небо, і небо голубіше. Антона, Сергія та В'ячеслава сьогодні разом з іншими військовими повернули додому. Більше двох місяців чоловіки провели в полоні, тримали їх на території Росії. «Я стояв в Красном лімані, в Донецькій області, я в Луганській області був, а ти? я в Донецькій області. Біжалію, почти по всій Росії. Да, да. Ми були в, трьох, в російських трьох госпіталях, спочатку були в нашому Сватово, Луганському. Потом перевезли нас в Воронежську область, область, Росош, потім Курськ, а потім Симферополь. Крем. На території Миколаївської області відбувся обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. На підконтрольну Україні територію повернули 16 українських військовослужбовців, з яких два офіцери та 14 солдат. Також звілено одного – цивільного, говорить в координаційному штабі з питань військовополонених. Їхніх полонених, нам повернували наших полонених, це хлопці з різних підрозділів, з різних родів військ, тут є і поліція, і повітряно-десантні війська, і збройні сили. Я думаю, що це показник того, що група по обміну працює. Звичайно, є дай Бог, найближчими днями буде ще відбуватися обмін і в тому числі поранених. Тому працюємо над тими в різних, в різних площинах. Черговий обмін відбувся за формулою 17 на 15. П'ятьом звільненим українським військовослужбовцям необхідне невідкладне лікування. Зараз їх везуть на медичне обстеження, повідомив народний депутат Ігор Копитін. Сьогодні зробилися обмін полоненими. Ми витягли 17 хлопців. Із них 16 військовослужбовців, одна цивільна особа. На жаль, 5 хлопців наших були поранені, але запись їхньому життю, нічого не заважає, все буде добре. А на жаль, ця процедура вона не йде так швидко, як хотілося але ми, з на штаб і ми все робимо, щоб цей процес як не швидше могла щоб хлопці наших, скоріш, в кареті швидкою додому повернулись і Роман з Артуром. В полон потрапили стоячи на Луганському напрямку. Там отримали важкі поранення. І Що взагалі відчуваєте? Як... Радість, радість, тільки радість. А де вас тримали? В Росії десь? Так, і в Росії, і в Криму. А стояли де? На Луганському. Сами родом с Маколаевичем? Ну, я mm -hmm. еще просто <говорот> <говорот> <говорот> <говорот> Дуже приємно бачити очі хлопців. Ми дуже вдячні потенційному штабу і головному управлінню розвідки за їх роботу. Ми сподіваємося, що далі результати будуть ще більшими, ще кращими і впевнені, що важка робота буде вести доти, доки кожен герой повернеться додому. Зустріти українських військових приїхала Тетяна. Брат жінки досі перебуває в полоні. Мріє про його повернення. Тетяна розповідає, останній він виходив на зв'язок 20 травня з території заводу Сталь. Ні, мій брат не виходить на зв'язок зовсім, а Де Де він знаходиться, да також мені невідомо. 20 травня останній раз він вийшов на зв'язок ще з території заводу Азовстан. Виходив на зв'язок, коли як? Він вдавалося, наприклад, там, два дні підряд вийти на зв'язок, коли його не було на зв'язку чотири дні, тиждень, тобто дуже по-різному. Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією. Робота з повернення усіх військових та цивільних до України триває, повідомляють в Координаційному штабі з питань військовополонених. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаївщина.